الله عليك يا الله يفتح عليك يا الله قران من يا شيخ محمد والله الله يفتح عليك الله الله الذين الله

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَيْرِ السَّمَاءِ

يا <تصفيق> اغنياء <تصفيق> <تصفيق>

عليك ابو فتح الله لك فتوح العارفين بالله

ربنا لَا لَنَا ذُنُوبَنَا <تصفيق>

فالذينها

لا ابدا في <تصفيق>

وما

محمد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>

يا yeah.